الفرح زانت ليالي لي. جديد برضى الطيبين واستثار الهاجس اللي يا سري شاعر شاعر في كل محفل وموقف مستبين اخطف على لا الأجاب 05 شيء ذهب الفرح زنت ليالي برضى الطيبين واستثار الهاجس اللي المشاعر داخله مرحبا حياكم الله على سمن وسمين والدلال المكرمه والتمور الفاخره والسدور الواسعه من يسار ومن يمين وزرق العرود متكايف من فاخرة محفل يتنقل علو جموع الحاضرين محفل يحسب على الكون حاجه ظاهره محفل يحسب على ال... الراس <تصفيق> We حسن حسنك اللي ما يوجد له وزين من يشوف اوصافك يقولي عنها ساحره وانتي اسمى في سمو سنة. سنة. الفرح سند ليالي فرض الطيب اقرر <تصفيق> Isn't the خمسة خمسة